واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 ما داموا على قيد الحياه ان يسارعوا الى مغفره من ربهم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين لان هذا هو منتهى ما يتمناه كل من كان في هذه الحياه الدنيا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ليعلم الخلائق في المشرق والمغرب وليعلم كل الناس انهم اذا امهلوا ساعه من زمان ساعه من نهار او ليل في هذه الحياه الدنيا بحيث تكون حياتهم لا تزال باقية على هذه الأرض فليعلموا أن الله تبارك وتعالى يمهلهم في هذه الحياة الدنيا حتى يجدوا وحتى يجتهدوا وحتى يعملوا صالحا وحتى يفعلوا من الخير ما يقربهم من رب العالمين ويعظم لهم الثوابة ويضاعف لهم الأجر عنده تبارك وتعالى ولكننا نجد الأمور قد تغيرت وصار الناس يتمنون أن تكون حياتهم في هذه الدنيا باقية لا يكاد الواحد منهم يتصور أن يفارق دنياه أن يفارق ماله أن يفارقه آه ممتلكاته من هذه الحياة الدنيا أن يفارق محبوباته التي تعود عليها ونشأ على حبها ولا أن يفارق شيئا عظيما بالنسبة له وهذه الحال إنما هي من العوائق التي تجعلنا نكره الموت ونحب الدنيا بكل ما فيها من متاع والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا بكل وضوح أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وعندما ننظر بلسان المقال وبلسان الحال الى هؤلاء الذين يود احدهم لو يعمر في هذه الحياه الدنيا الف سنه وما هو بمعمر عندما ننظر الى احواله في هذه الحياه الدنيا قربا او بعدا من دين الله تبارك وتعالى فاننا نجد عجبا عجابا وإذا كان الناس في هذه الحياة الدنيا ما بين شهوات وشبهات وأمامهم الباب وأمامهم الطريق السهل الذي يوصلهم إلى جنات النعيم وهم بمبعدة عنه فينبغي علينا أن نقف كثيراً مع هؤلاء وهؤلاء حتى نأخذ بأيديهم إلى بر الأمان والله تبارك وتعالى اعد الجنه بقدر عمل العباد في هذه الحياه الدنيا فمن اكثر من فعل الطاعات وعمل الخيرات فانه يكون في مكانه ساميه مرموقه في جنه عاليه قطوفها داني فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها داني وعندما يجد الإنسان نفسه مقصرا من كل خير مقبلا على كل باطل وكل لهو يجعله بعيدا عن هذه الأمور التي تكون في جنات النعيم فهو الحرمان بعينه وإنه لا يوجد أحد في هذه الحياة الدنيا يمكننا أن نقول في حقه إنه لمحروم لأن الحرمان عندما يتصور بيننا في هذه الحياة الدنيا هو أن يكون الإنسان محروماً من مأكل من مشرب من ملبس من متاع من أمتعة هذه الحياة الدنيا وإذا تحصل الإنسان على ما تصور أنه حرمان فإنه يتبدل حاله إلى السوء وإنه يصير في هذا النعيم الشيء الكثير والوقت الطويل بحيث, يجعل ذلك بحيث يجعله ذلك الحرمان بعيدا عن رب العالمين بعيدا عن كل ما يقرب من الله تبارك وتعالى ولذلك نفهم أن الله تبارك وتعالى عندما يعطي عمرا أو زيدا وبالمقابل يمنع عمرا أو زيدا فإنما هي لحكمة ولله تبارك وتعالى الحكمة البالغه والله تبارك وتعالى ينبه العباد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشد العباد إلى أن الجنة بكل تفاصيلها إنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ليعلم كل العباد أنهم بقدر أعمالهم يدخلون الجنة ولكن ليس العمل وحده هو الذي يصير العباد في أماكنهم ومنازلهم وما في الجنة من نعيم وإنما هو فضل من الله ورحمة من الله فكل خير يكون من العبد في هذه الحياة الدنيا فإنما ساقه إليه رب العالم فالله تبارك وتعالى هو المنعم والله تبارك وتعالى هو المحسن والله تبارك وتعالى هو المعين ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون الطاعات ميسرة وحتى تكون الطاعات مألوفة لدى كثير من الناس وأن يكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى ومن قوم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعندما يقبل العبد على طاعة من الطاعات قلت أو كثرت فإنه ينبغي عليه أن يستحضر فاتحة الكتاب وما فيها من أكبر المعينات إياك نعبد وإياك نستعين. ولننتقل إلى ما كنا تكلمنا فيه من قبل عن الجنة ووصفها وما فيها من نعيم فإننا عندما نتكلم في كل جمعة عن نعيم مختلف مما في الجنة من نعيم فإننا نهيئ أنفسنا جميعا إلى نيل ما في هذه الجنة من نعيم ولكن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن ذلك يحتاج إلى تسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافس والتنافس لا يكون بالمزاحمة على المشاغل الحكومية أو على شيء من أمور الدنيا كما نشاهد في واقعنا وإنما تكون المزاحمة بالتبكير إلى الصلاة بالحضور مبكرا إلى الصلاة بالتسابق في أعمال البر والتقوى بالنظر إلى الأمور التي ينبغي ألا يفرط فيها العبد من قيام من ذكر من تسبيح من أذكار للصباح أو المساء من تلاوة للقرآن في وسائل المواصلات أو في أوقات الفراغ أو في غير ذلك من الأوقات يبحث الإنسان مع نفسه كيف يستثمر وقته ليكون له الدرجات العلى عند رب العالمين، لأن هذا هو الذي ينفع العبد في قبره عندما ينصرف عنه أهله، وتوزع أمواله على ورثته، ولا يبقى معه إلا عمله إلا عمله الصالح، وعندئذ يستشعر الإنسان أنه قد أمضى عمره في لا شيء. ويتحسر غاية الحسر الحسرة عندما يجد روحه لا تنعم في الجنة، ولا يأكل من ثمار الجنة وغير ذلك مما في الجنة من نعيم، ويجد نفسه كذلك قد حرم من ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة، ويجد نفسه كذلك حرم من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لابتداعه في الدين بدعة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وإذا آل أمر العباد إلى هذا السوء فينبغي علينا أن نستحضر نعمة الله تبارك وتعالى علينا بالإسلام وبالهداية إلى هذا الدين العظيم فإن الهداية إلى الإسلام ما هي إلا امتثال لأوامر الله وأوامر رسوله واجتناب لنواه الله تبارك وتعالى ونواهي رسوله وهذه هي التقوى عند التحقيق ألا وإن من نعيم الجنة الذي ينبغي أن نتسابق عليه في هذه الحياة الدنيا بذكر الله تبارك وتعالى وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر فإن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة ونحن في هذه الحياة الدنيا نحب الحدائق ونحب الجنائنة ونحب الاماكن التي تكثر فيها الخدره ويكثر فيها البهاء وتكثر فيها المناظر الجميله واننا لن نجد ذلك راي العين في الجنه من خلال اشجار الجنه وثمارها وبساتينها واسمعوا ما في الجنه من نعيم يتمثل في اشجار الجنه وكل واحد منا يمكنه أن يتحصل على مئات الأشكار المغروسة من عند رب العالمين في الجنة من خلال هذه الأذكار التي سمعتموه فواظبوا على هذه الأذكار واسمعوا ما ينفع الله تبارك وتعالى به قال الله تبارك وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضوء وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فقال رب العالمين فيها فاكهة ونخل وغمام وقال رب العالمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقال رب العالمين في كتابه الكريم اكلها دائم وظلها الله تبارك وتعالى يبين لنا في كتابه الكريم ان هناك اشكار في هذه الجنه واسماء هذه الاشجار ينبغي ان تكون معلومه لدى من عرفهم الله تبارك وتعالى الجنه وما فيها من نعيم حتى يتسابق العباد في غرس هذه الأشجار في الجنة في صدر مخطود والصدر ليس هو الصدر الذي تعرفونه في دنياكم والذي تكثر فيه الأشواك بحيث يتأذى منها العباد وإنما هو صدر مخطود يعني صدر مقطوع منه الأشواك بحيث يكون مهيئا التهيئة المرضية الكاملة لأهل الجنة في الجنة وقد ذكر الله تبارك وتعالى السدر في الجنة أربع مرات في سدر مخضود هذا السدر وهذه الشجرة مهيأة كل التهيئة لأهل الجنة في الجنة حتى قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لشجرة مؤذية لا أعلم في الدنيا شجرة أكثر شوكا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس الله تبارك وتعالى يقول صدر مخطود يعني خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمراً تفتق الثمرة منها على اثنتين وسبعين لونا طعام ما فيه لون يشبه الآخر ما فيه لون يشبه الآخر يعني هذا من كمال النعيم لأهل الجنة في الجنة أن الله تبارك وتعالى ينزع من هذه الثمرة المباركة ما فيها من شوك ويجعل مكان كل شوكه اثنتين وسبعين ثمره من الثمار على اختلاف الوانها وعلى تغير مذاقها وتعدد رائحتها وهذا فضل من الله تبارك وتعالى واكرام ما بعده اكرام وانتم تطعمون من هذه الشجره من خلال عسل السدر فهذا أيضا من هذه الشجرة المباركة، وإنه لنافع فيما يعانيه بعض المرضى من مشاكل في الكبد أو من تقلصات في الجهاز الهضمي أو في غير ذلك من أمراض الصدر وهذه شجرة مباركة فانتفعوا بها وهي شجرة النبق وهذا النبق مفيد جدا يا عباد الله وكذلك رب العالمين يبين لنا أن هناك شجرة مباركة قال فيها وطلح منضود، والطلح كما يقول المفسرون هو الموز الذي يأكله العباد في هذه الحياة الدنيا، ولكنه مع تشابه الأسماء انه لكنه ليس بالموز الذي يراه العباد في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمة وطلح منضود يعني هذه الشجرة مرصوصة في غاية من التراص بحيث يتمتع بها العباد في الجنة وهناك شجرة ثالثة وهي شجرة طوبى قال رب العالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآت وحسن ما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الشجرة العظيمة إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها في ظلها مئة عام لا يقطعها لا يستطيع أن يحصلها وأن يصل إليها وقرأوا إن شئتم وظل ممدود شجرة كبيرة جدا عظيمة جدا أوراقها مثل أوراق مثل آذان الفيلة وثيقان هذه الشجرة من ذهب وهذه الشجرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ما فيها هذه الشجرة هي شجرة طوبى قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني فقال له رجل: وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة يسير مسيرة مائة عام وثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وهذا نعيم ما بعده نعيم، وإننا لا يمكننا أن نجد في هذه الحياة الدنيا شجرة بهذه التخليق أو بهذا القدر. فإنه لم فإننا لم نسمع بعد بشجرة يخرج منها ثياب من هذه الشجرة، ولكن هذا في الجنة موجود وممكن وبأمر الله تبارك وتعالى ميسر، وهذه الشجرة كما عرفتم شجرة طوبى يسير الراكب الجواد المضمر والسريع مسيرة 100 عام. يعني الماشي حتى يحصل هذه الشجرة لا يستطيع أن يصل إليه وكذلك إذا كان راكبا على فرس مهيئ للخير ومهيئ للمسابقة كذلك لا يمكنه أن يصل إليه فهذا من نعيم الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة وأشجار الجنة أشجار ليست كأشجار الدنيا بحيث إننا نجد ثمارها في وقت دون الأوقت وفي فصل دون الفصول ولكن الله تبارك وتعالى يخبر في كتابه أكلها دائم وظلها وظل هذه الشجرة هو من النعيم الذي يستظل به أهل الجنة في الجنة فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل الجنة وان يرزقنا ما في الجنه من نعيم اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فهناك شجره عند باب الجنه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف بليغ وهذه الشجرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال الله فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين، فترفع له شجره، فيقول: اي رب؟ ادنني من ادنني من هذه الشجره فلاستظل بظل بظلها واشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن ادم لعلي ان اعطيتك ان ان اعطيتكها سألتني، وهذه الشجرة يا عباد الله تكون قبل دخول الجنة، فهذا الرجل أراد أن يستظل بهذه الشجرة وهو لم يرى بعد ما في الجنة من نعيم يتمثل في أشجار الجنة. فيقول: لا يا ربي ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منه منها فيستظل بظلها ويشرب من مايها ثم ترفع له شجرة أخرى كذلك ويقول نفس المقالة يا ربي ادنني منها فيدنيه منها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة كلما تقدم في مسيره إلى الجنة ووجد شجرة فإنه يرى شيئا عجيبا ارى شيئا يريده كل الناس في هذه الحياة الدنيا اذا كانوا في مسيرة من مسيراتهم في صحراء او في او الشمس دانية منهم يطلب الواحد ان لو كانت امامه شجرة يستظل منها وهو لم يصل بعد الى ما يريد ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي احسن من الاوليين ويقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فينعم الله تبارك وتعالى عليه بذلك ويقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم ما يصيرني منك أن يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معا قال يا رب أتستاذئ مني وأنت رب العالمين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 فهذا يبين لنا يا عباد الله أننا إذا صرنا إلى الجنة فإننا نتمتع بكل ما فيها من نعيم ومن ذلك أشجار الجنة التي يتسابق عليها أهل الجنة في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في كتابه الكريم والله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم ان هناك شجره راى النبي صلى الله عليه وسلم عندها جبريل على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى وهذه الشجره اصلها في السماء السادسه واعلاها في السماء السابعه وما من شجره من اشجار الجنه الا وساقها من ذهب والله تبارك وتعالى بين لنا أن أغصان الأشجار في الجنة ليست كأشجار الدنيا بغصون قليلة أو بأحوال متغيرة يؤول حال الأشجار في الدنيا إلى السقوط والهبوط ولكنها أشجار قوية كثيرة دائمة العطاء وهذه الشجرة شجرة سدره المنتهى ورقها مثل آذان الفيلة وثمر وثمرها مثل قلال هجر أي تزن الثمرة الواحدة مئة كيل من هاد، وهذا من نعيم الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما رأى في رحلة المعراج المباركة وان ذلك شجرة فدرة المنتهى والتي غشيها ما غشيها من فراش من ذهب فأنعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بما أنعم عليه من الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى الذي به يتحصل العباد على أمثال هذه الأشجار، وبذلك أوصى خليل الرحمن أمة محمد أن يكثروا من غراص الجنة ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن غراس الجنة قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكذلك من نعيم الجنة أن فيها أشجار تخرج لنا التمر وتعرفون ما فائدة التمر بالنسبة لمن يعانون من أمراض عامة أو أمراض خاصة وما في هذا من الشفاء وما في ذلك من رفع الداع بإذن الله تبارك وتعالى فاحرصوا غاية الحرص على أن تفوتوا على أنفسكم متاعاً ونعيماً مما في الجنة من نعيم وتنافسوا على أعمال البر والتقوى نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل الجنة المنعمين بما فيها من نعيم ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا وثبت اقداما وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وازكها انت خير من زكاه انت وليها ومولا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم جنبنا مضلات الفتن